CSM, anunc oficial, Covesi, audiat în dosarul în care îi joacă acuz de afectarea onoarei sau probiciei profesionale ori prestigiului justiției. Secția pentru Procuroria Consiliului Superior al Magistraturii, anuncă oficial ce pe 9 mai urmează să fie discutat raportul întocmit de inspecția judiciară cu privire la Sevâr subliniere de tre procurorul subliniere Faldna, Laura Condruca Covesi, sublinierei Procurorul subliniere Fad Junt, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Pe 12 ianuarie, Inspecția Judiciară Anâncace a exercitat acțiune disciplinar FAC de covesii sublinierei Iacob pentru sevări sublinierei unor abateri, acțiunea fiind înaintat secției pentru procurori în materie disciplinară a CSM, care va decide cu privire la răspunderea celor doi magistraci. Potrivit în cazul lui Covesi, una dintre abaterile disciplinare se referă la manifestul care aduc atingere onoarei sau promitcii profesionale ori prestigiului justiției, se vor în exercitarea sau în afara exercitrii atribuțiilor de serviciu. Constând în aceea ce, în cadrul unei subliniere din ce de lucru, a avut manifesturi de natură aduce atingere onoarei sublinierei probitcii profesionale a magistraților procurori, precum sublinierei prestigiului justiției, în identificate în înregistrările audio în spațiul media la data de 18 iunie 2017. În concret, procurorul sublinierei Faldna s-a exprimat în sensul combaterii efectelor negative în planul imaginii sublinierei credibilit și instituției, generate de decizia CCR 68 pe 2017, prin instrumentarea urgentă a unor dosare cum in subliniere 3, de impact mediatic, sublinierei a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal. Definitiv sublinierei general obligatoriu al deciziei CCR 68 pe 2017 sublinierei a folosit exprimări inadecvate la adresa Curcii Constituționale sublinierei a unui judecător al Curcii, inducând ideea în cadrul opiniei publice că unul din criteriile în funcție de care se prioritizează soluționarea dosarelor este impactul mediatic al acestora sublinierei cali Oficialitatea oficială a persoanelor cercetate, indica inspecția judiciară. Totodată, susține aici. Covezii a folosit fac de colegii procurori un ton superior sublinierei agresiv, inadmisibil în raport cu standardele minimale de etic sublinierei de ontologie ale unui magistrat, de natura generală în rândul opiniei publice un sentiment de indignare sublinierei a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor supremaciei constituției sublinierei a legilor precum sublinierea imparcialității procurorilor. Acțiunea a vizat sublinierea atitudinile nedemne în timpul exercitrii atribuțiilor de serviciu fac de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează, inspectorii judiciari, avocați, experți, martori, Justiciabilor reprezentancii altor instituții, constând în ceea ce prin intermediul unei corespondențe electronice, e-mail, a adoptat o atitudine nedemână, folosind la adresa procurorilor cuvinte sublinierei expresii cu un conținut vedit denigrator, insultor sublinierei amenintor, respectiv la sublinierei bârfitori, infractori făcând cunoscut acestora faptul ce există deja un cerc de suspecții, cu referire la un dosar penal, încăcând astfel obligația de rezerv sublinierei normele de conduita ta subliniere te profesiei de magistrat. În ceea ce îl prive subliniere pe Marius Iacob, ei jarta ce acțiune fac de acesta avizat nerespectarea îndatoririi de a se abține atunci când judectorul sau procurorul subliniere că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abținerea sa, constând în aceea ceea ce a efectuat acte de urmărire penal, fără a formula declarație de abținere. De subliniere i se afla, în mod vedit. În situația de incompatibilitate prevăzut de articolul. 64 alin. 1 lit. F. Cu referire la articolul 65 alin. sublinierei articolul 66 Cod de procedură Penal.